السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برکاتہ آئی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایسے پروڈکٹ کے بارے میں بتانا جا رہی ہوں جو کہ آپ کے سکن سے بالکل ہی آئل ختم کر دیتا ہے مینس کہ پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کے فیس کا جو آئل ہے وہ بالکل کنٹرول ہو جاتا ہے اور آپ نے صرف ویک میں ون ٹائم اپلائی کرنا ہے اور آپ کا ایک بار اپلائی کرنے سے پورا ویک جو ہے ہلکا ہلکا آئل آئے گا جو بہت زیادہ آتا ہے اور جب اسے آپ ریگولر اپلائی کرتے رہیں گے تو آف کورس آپ کے فیس سے جو ہے آئل آنا کافی کم ہو جائے گا کیونکہ جو آئل اسکن والے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کے فیس پہ بہت زیادہ آئل آ جاتا ہے اور وہ اپنی اسکن کی حفاظت نہیں کر پاتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آئل اسکن والوں کے ہی چہرے پہ زیادہ دانے نکلتے ہیں اس کے علاوہ عید آنے والی ہے تو عید پر آپ کا فیس آپ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عید پر ترت دکھیں اور ویسے بھی ہے عید پر تیار ہونا چاہیے تو اس حساب سے جب بھی ہم اپنے فیس پہ کچھ بھی اپلائی کرتے ہیں میک اپ بھی کیوں نہیں है کرتے تو وہ فوراً بھی ہے اور اسکن والوں کی اسکن پھٹنے لگ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میک اترا اترا سا ہے رف کیا ہوا ہے اس کی ادروائز جو نہیں کرتی اس کے مطلب نیچرل بیوٹی ہے بٹ آئل فیس کی وجہ سے ان کا فیس تھوڑا عجیب چپچپا سا چکنائی سی فیس پہ آنے لگ جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بیسٹ جو ہے کلے ماسک ہے میں آپ کو اس کا اسٹرکچر بھی دکھاتی ہوں کہ ویک میں اس لیے ون ٹائم اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی اسکن سینسٹیو نہ ہو جائے اور آپ کی اسکن پہ کوئی افیکٹ بیڈ افیکٹس نہ آنا اسٹارٹ ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کو میں اس کا اسٹرکچر دکھاتی ہوں بالکل کریمیس تھا اینڈ بہت ہی لائٹ پیئر میں ہے جو کہ آپ کی کو بہت جلدی آئل کو کنٹرول کر لیتا ہے اس میں امیزنگ انگریڈینٹس لگے ہوئے اور بہت ہی زیادہ مزے ہیں میری فرینڈس بھی یوز کری ہیں میری ہیں कह रही है और आपको वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि उनके सेहत का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है اور اس کے علاوہ I, اگر آپ اسی طرح کی دوسری ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ ویڈیوز کو میرے چینل پہ مل جائیں آپ میرے چینل پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی مرضی کے پروڈکٹ اپنی مرضی کے بریان پر چاہتے ہیں تو میرے کو بھی بتا سکتے ہیں میں ان کے فورسٹ ریویز لا کر آپ دوں گی اور آپ کو ان پروڈکٹ کے بارے میں ٹوٹل بتاؤں گی اور آئی ہوپ کیا آپ کو پسند آئیں گے تو ملتے ہیں میکس ویڈیو میں اس کے علاوہ میری کو شیئر کر دیں تاکہ جو آئلی فیس والے ہیں ان کی نیچے نیچے ہیلپ ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہیلپ کرنے سے ویسے بھی ہیلپ کرنا ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں تو سر ملتے ہیں خدا حافظ